Mamă, boys, ce faceți bă viețile mele de când nu am mai postat un video, bă ce mult timp a trecut, sald, așa că salutare tuturor și bineva regăsit la un nou vlog forț aici, astăzi ne jucăm din nou flash of Clans, stați numai puțin să pornesc luminile, Astăzi o să ne jucăm iarăși Clash of Clans, iară ce am văzut că vă place Clash of Clans și dacă vreți să mai fac Clash of Clans, e bine, trebuie să apăsați pe butonajul acela de like și să vă abonați forță la canal. Uh, fără introducere, uh, hai să-mi pun o camera așa mai mică aici și să-i dăm uh, drumul să ne jucăm Clash of Clans. Uh, să mă pun și pe full screen. Display aici, bă, frumos full screen mode. Așa. Ok, boys, deci după cum vedeți, la, din câte ști, mai știți voi, eu am mai făcut câteva chestii la Villageul de noapte. Și anume am, am cumpărat Better machine și l-am făcut și de level 2. Bă, acum nu știu dacă se merită sau nu se merită. Eu da eu zic că se merită, că îmi puteam să că, că upgradez put, că lejer gemul minus și știi ce voi cum e. adica făceam multe gemuri, adică uitați-vă acolo în cols. 637 de gemuri. Hai să dăm un battle. Pentru am hai sa dăm un battle. Nu ce, se vede cu lag. Deci efectiv orice aș face la calculator nu și se vede cu lag, frate. Gen, voi vedeti acum cu delay, că este și normal. Este din cauza wirelessului, ului Adică din cauza internetului mai pe românește. Ha vedem ce putem să facem aici. Punem una, 2, 3 aici. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 și de acum punem și genții. Punem de acum achinumurile. A A, deci, cu, deci ce mă enervează mult la virgiu noapte e porcăriasa de... Nu știu, am uitat cu și cum îmi zice. Asta mă enervează pe mine cel mai, ce mai mult, frate. De ce mă enervează? Deoarece, frate, când ai o armată foarte mare și vine așa tare și numai când vezi că îți faci așa... Ți se face deja silă. Bă, ce prostă e. Bă, trebuia să ducă pe... Ca un da. Hai Haide capul meu. Bă, măcar 50% să fac, boys. Gata, este. Am făcut 50%. Perfect. Fix 50% am dat. Hai să-l așteptăm și pe el să vedem ce zice și el Defeat S-au dat 59 What? Bă ba nu-i nimic as, Sincer, n-am pierdut cine știe ce Acum o să ca să strângem Elixir Production per hour 3000 Bă, cred că o să gradez Elixir Storage-ul O și eu, Elixir collector Ia, dacă l 7200, cu 300, 1500, cu 300, 1800. Deci, deja am 1800. Și, dacă îl pe celălalt, 1800, cu 1800, 8-2-16, 2600. Undeva pe acolo la 2000 miști ceva Pe oră toate tot e puțin, frate Că nu prea cu... Bun Au oh, shit, ăsta e mai greu Aici trebuie să schimbăm un pic trupele. Și punem Alstei giants Uitați-vă acolo, da? Ce nu uitați-vă aici, așa în partea asta de aici. Exact aici. Wat, asta e un pic. Merg să dau din de pe calculator. Ia, bam, asta frumos aici. Bă, nu știu, cred că știi, în cauza obs se vede un pic în lag. Cred, nu știu. Asta e teoria. Hai că pun de aici. Bă, bă, că el deja a terminat, frate. Deja mă urmărește ca acolo not. Bun. Noi, bă, ce prost tăi, bă. Ba dar e prost rău sa moară mă măsa What? Ce bă? Păi era 52 la 52 bă, Cred ca asta s-a mai repede sau cred eu Ia stai un pic Dati un pic boys că nu e asa boys Ați spune cine e primul pe local la Clash of Clans Azo. Ia. Visit. Hai să dăm un vizit la Azo. La Azorel. Mm -hmm. Mamă ce village are. Hai să vedem și village de zi. Mamă ce dăm la Level 14. E full maxat. 30, 5, 5. Bă, sincer, cred că o să mai upgradeze la Hero. O să mai poate să upgradeze. Baracks level 15. Golman level 15. Level 5? Bă, ăsta trebuie upgradea Dark's Spell Factory. Sincer, harte, din punctul meu de vedere, pentru că trebuie upgradat. Pentru că trebuie să te blochez, mai multe spell-uri, asta e și ideea. Da, hai să dăm un friend request. What are toate spell are toate mașinile. Bă, că păi are toate chestiile Level 5, Level 6, Level 6, Level 3 Da Bă, sincer nu știu, De o fac chestia asta, ca, na, de amuzament o fac Gen de caterinca și de amuzament fac eu treaba asta, nu fac Eu ceva de seriozitate Niciodată nu o să fiu serios, pe frate, pentru că nu se merită, nu se merită să fii serios, că lumea te la mișto, că bă, ce față urtai și nu știu cum și nu știu ce, bă, de asta consider eu că nu e bine să fii prea calm, că dacă ești prea calm, frate, de ce ești prea calm și dacă zbieri, de ce zbieri? Așa că na, asta e. Bă, acum voi vă mulțumiți cu ce vedeți aici. Dacă vedeți bine, dacă nu, iarăși bine. Eu postez videoclipul cum îl postez. Doar că o să mă aud, mă văd în lac, nu pasă. Bă, asta ați vrut voi. Adică dacă voi vreți videoclipuri mai bune, trebuie să-mi donați. Trebuie să-mi donați, făiate, că trebuie să schimb placa video și procesorul la calculator. că destul de vechi. Placa video de 720p. Pe 60 de frame-uri, atâta merge, nu s-a putut mai mult și procesorul e un Intel server-unvai de capului care abia merge Minecraft-ul pe el O, oh, forță, e cam dat 65 deja, deja nu 65% Ia, o să încerc să mă uit la monitor acolo 68 deja, 68 Bă, sunt curios de o chestie, frate. Dacă mă duc acum, lângă wireless. Care se vede mai bine? Na. De unde, frate? Ca nu se vede mai bine. Na, se vede chiar mai prost decât înainte. Na, n-are nicio legătură cu arme subacare. N-are nicio legătură cu bro Da. Aparent, asta este că să ai ce mai pe românește De ce s-o opri fix acum asta de un Town Hall? Eu nu inteleg frate. Ba deci, ba de deci sa mor eu ca nu inteleg jocul asta. Să mor Jacksona daca nu inteleg. Emotional damage! Bă, cum pizda măsii, Odata ăsta 55, odata 54, Futui luna masi dar cum frate, care chestia bă, că nu înțeleg la... Nu mai merge biblicala la jocul ăsta. Nu înțeleg, care logica logică frate, adică că am dat acela scoară, bă, ora, deci sunt două reguli, ori are ăsta bug, ori am pierdut la timp. O mm. să are rebuild a de level 5. Hai, dă, bă, dă-i pe town hall, bă, bă, măcar pe town hall sper să-i dea. Hai, hai, hai, ca nu mai am uit. Dă-i acolo, dă-i. Încă.. NU! Bă, dai ai cum! Ce emotional damage, fratele meu! Bă, un pic mai avea, un pic, bă, un pic ba mai avea, mai avea un pic, atâta mai avea, că nu mai avea mult. What? M-a lăsat să câștig, bro. Bă, respect, frate. Respect M-am lăsat să câștig și eu care m-am enervat Ca prostul Bă, nu prea am făcut bine ca am enervat așa ca prostul Nu se duce pe crasă, hai să-mi ducă. Na, 52%. Este! Bun, hai să vedem ce avem pe aici. Lasă-l nu putem townhall de level 6. Ești uh, o townhall. Builder Hall de level 6. După cum am zis, a roaster, zice asta. Ce să noi aici? Tesla. O zi, bă, durează destul de mult. Mm. mai are 10 ore deja, mai uh are. -huh. Fireflycer, nu prea, cred că da, Valkyrie, nu? 12 ore. Mm. Elevol 4. Deja deci nu mai pot să-l fac de level 6. Cred că e elixir collectorule. Elixir collector cu siguranță, asta e faza frate, elixir collectorul trebe-a gradat Bă, nu știu acum. Bă, what? De ce s-a închis? Asta ah, stai că mi s-a închis telefonul, bro. Nu parul parola că așa, așa nu mai contează. Ei, ce aveți nebunilor, ați văzut acolo o secundă de parolă și acum încercați să... Am la village mare M-am 2 peca. Na. Nu faceti tareba cu 2 Pk, trebuie 7 peca frate 7 trebuie Bă, cred că cam atât frate. Deocamdată aici upgradez un Ercher Tower, un x care se face mâine. Bă, ce mai upgradez pe aici? Le laboratorul, fac wizard-ul și Hurture queen -ul. Cam atât upgradez eu deocamdată. Bă, eu am fost de încurare și Andrei sper că se vede bine pe filmare. Vă pup pe toți să vedeți o zi minunată. Pa, pa, frate.